الرعب الله عندي في حياتي كنوض بالليل كنشوفها واقفه قدامي كتقول لي علاش ما جيتيش؟ علاش ما جيتيش؟ وانا كنخوت عقلي بدا يخرج من البلاصه فين ما مشيت كتخرج علي فين ما مشيت فقط نعس نعس كناكل ولا كنشرب ولا كالس ولا اي حاجه كتخرج في الزنقه تيبان لي البنات كلهم هي وكيقولوا لي اجي والراجل ملي بدا يخوي معك السوق عرفيه بدا كيعمر في جهه اخرى ملي بدات الهضره كتقلال معاك عرفيها بدات كتزيد في جهه اخرى قلت لها غنسولك سؤال واحد بدون مقدمات وبدون مخيات واش اجي ولد واش اجي ولد واش اجي ولد عيش كيش حاجة عيش كيش حاجة بوحدك درتها بوحدك نبقى فقع فقع واحد من الدار كنا كاين اللي تجينا وداك الشيء نهضروا قدام باب الدار نهضروا انا وياك ولا نخرجوا للباب الباب ونهضروا باش الناس لا شافونا يعرفونا راه ما تشوف ما عرفتش شكون شافك دخلتي في الدار ولا هادي انا راه راجل متزوج كنبغي مرتي ما بغيتش نغلق كنا بنيات صغار ما كناش كنعرفوا بزاف ديال الحوايج كبرنا في الفقر ما بغيناش نكملوا حياتنا في الفقر داكشي علاش اختارينا هذيك الطريق عرفناش بلي هذيك الطريق مع المراه ما زد ديك الخير خير قاصح الصبر وغيبقى الالم الضميري حيتي كامل انا هو السبب والشيطان هو السبب الاول اللي لعب ليا بالضميري قاصح الصبر قاصح الصبر قلبات حياتي راسا على عقلك <تصفيق> فرمشت شترين <حيني>. في الحداثه الغيره <تصفيق> كنت كل شيء <تصفيق> وليت موحله <دوحر. تصفيق> وصدقت مكان كانش واحد حتى وتشي حد ما تقع عطيني القيمه <تصفيق> واللي تعجب <تصفيق> كي <كيتي>. تبلى <تصفيق> واللي ما خرجش من ما خرجش من خقايبها